نشم الصليب بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. طبعا انا في منتهى السعاده ان من أنتم اهلا بك يا بلاش مش غير إده. احنا سعداء بالمؤتمر بتاعكوا ده اللي اساسي جدا لتأكيد إيماننا بالكتاب المقدس إنه كلمة الله الحية الفعالة الأمضة من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياتي ده لازم تحفظوا الآية الهاء الذهبية دي اللي بتوري فعاليه الكتاب المقدس وده اللي خلانا عاملين هذا المؤتمر. الكتاب المقدس كلمه الله وعشان كده مهم جدا لو اتكلم ربنا ان احنا ايه؟ ها؟ خلاص ايه مالكم نايمين ولا ايه؟ ما انا بشاور لكم على ودني دي اسمها ايه دي؟ ده كويس طلعوا عرفوا ان دي ودني لما يكلم ربنا لازم إيه؟ وبعدين وبعدين نحفظ كلامه في قلبنا وبعدين نشهد له وبعدين نعمل كل أعمال دي خليتني أفتكر حاجة اسمها The Four اتش Club بره ولا حاجة كرسي وقع فعمل موسيقى ليه تتخطوا كده في حاجة اسمها الفور اتش كلاب نادي الفور اتش ايه الفور اتش دول هد هات هاند هيفن هد يعني كلمة ربنا لو حفظتها في ذهني وفي فكري اتنين مش بس في فكري ما هي في ناس هرازقة حافظين الكتاب احسن مننا عشان يهاجموه لكن احنا نعرف الكتاب ونفهمه وبعدين ايه بقى خباته كلامك فين؟ لكي لا ادل ايدينا اهي يلا تاني قولوا خبات كلامك في كي لا أختي وبعدين كلمه ربنا يعني الكلام الذي اكلمكم به هو ايه قال ربنا روح روح يعني فيها فعل الروح قدوس يجي من خلال كلمه ربنا ودراسه حياه سلوكياتك تبقى حسب ارشاد وقياده الكتاب المقدس في ديك ورقه بس بسيطه عن استحاله تحريف الكتاب فاحنا هنتبعها مع بعض وبسرعة شديدة يعني. أول كلمة عندكم عن الوحي ها؟ إيه نايمين؟ أما أقول الوحي تقولوا في المسيحية ولا إيه؟ الوحي ايه مش سامع عصمه الكتاب ما هو بتاع سحاله التحريف عصمه الكتاب المقدس الوحي ايه في المسيحيه بصوا بقى احنا لا نؤمن بالوحي الحرفي لأن الوحي الحرفي معناها إن الإنسان يبقى سلبي تماما متلقي الوحي افهموني وركزوا معايا مش نطول بيبقى قاعد كده سلبي والوحي ينزل عليه يقول كلمتين كما يقول ولا وحي ولا حد إنما احنا بنؤمن بالوحي التفاعلي ايه الوحي التفاعلي؟ إن الله يتكلم في قلب أولاده وأنبيائه وقدسيه بحسب احتياجاتهم، بحسب صلواتهم، بحسب المشاكل اللي قدامهم، بحسب الظروف اللي بيجتازوا فيها. وحي تفاعلي بمعنى إن الرسول وطبعا مش أي واحد فينا، لأ. أنا بنتكلم على كتاب الكتاب المقدس. كان بولس الرسول يروح غالاتيا يبشر بالمسيحيه يلاقي تعاليم يهوديه شابطه فيهم وغسلات واعياد واهله و و و لا لا لا لا لا لا خلاص الحاجات دي كانت ظل الامور العتيده. دي كانت الرمز والمسيحيه بقت ايه؟ المرموز اليه فيصلح لهم. كل حته راح فيها لقى فيها مشكله فحلها وكتب لهم رسائل بخصوصها. هنبص فيدي سرعة في دي كده منتهى السرعه في الورقه اللي قدامكم عشان هتبقى بتلخص لنا هذا الكلام. واحد لو في وحي حرفي نمره واحد الله بهذه الصوره يعمل ايه يلغي الامكانيات نيمها البشريه يلغي الامكانيات ما خلاص ما لو وحي عارفي يبقى الانسان ايه مكنه زي ما انت بتتكلف الميكروفون ده هو ده يغير كلامي لا زي, زي ما اقول له يقول ولا ايه ده سلبي لكن ال ال ال الوحيد في المسيحيه تفاعل بين الله وبين قديسي كتاب الاسفار. بطرس لقى مشكله قدامه ربنا يقول له اه وكذا وكذا وفكرنا انتو انتوا حكايه كورنيليوس؟ ولا مش فاكرينها؟ كورنيليوس قائد المائه الروماني ظهر له ملاك وقال له روح لفيلبس انت راجل تقي وبتعمل كل الوصايا لكن لازم تعرف المسيح بقى يبشرك بيه بطرس روح يسال بطرس عشان يعرفك فهو استدعى بطرس ولما جه بطرس قال له انا قدامك اتكلم اللي يقول عليه ربنا نعمله فبطرس بشره بالمسيحيه وربنا عشان يدي بطرس علامه ان الامم داخلين الايمان حل الروح القدس ايه عليهم ها كنوع من تطمين لبطرس يقول له عمدهم يلا. دول دخلوا المسيحيه كانت امم تخش امم دي كانت حاجه مستحيله عند اليهود. فالروح القدس حل عليهم وبعدين بطرس عمدهم وبعد كده بقوا مسيحيين. فكل مشكله قابلها الاباء الرسل كان روح الله بيتفاعل معهم في لوبس فاكرين؟ كان ماشي جنب ايه؟ في الأول بعيد عنه شوية فالروح قال له تقدم ورافق ايه؟ هذه المركبة مشي جنبه لقى يدرس في سفر ايه؟ أشعياء فابتدا فابتدى يقول له أنت اللي بتقراه؟ ما هو جنبه المركبة دي أربع حنطور يعني. قال له أفهم إزاي ما كانش أحد يشرح لي قال له أنا ممكن أشرح لك قال له طب تعالى خده معاه في المركبة في العربية وابتدى يشرح له الإيمان المسيحي وقال له أنا أمنت بالمسيح قال له مؤمن قال له أقبل على إيه على ماء ما خدوا بالك وكان عنده زمزمية مية في حد مسافر معه شوية مية صفيحة مية في العربية وده يوريك المعمودية إيه؟ بنت أختيس أقبل على ما قاله آه ماذا يمنع أن أعتمد أهل المية؟ قال له إن كنت تؤمن قال له أؤمن قال نزل نزل المية أعملو صعد من المية مما يؤكد المعمودية كانت بنت وهي الأصل في المعمودية دائماً ولا تكون بطريقه اخرى الا في ظروف استثنائيه زي المرض واو الى اخره فهنا الـ الـ الـ الكتاب المقدس بيورينا ان الروح القدس بيتفاعل مع الاباء نقرا كده بسرعه عشان ما تبقاش الورقه صعبه بعد كده في القرايه الله لو كان هيبقى الوحي الانسان زيرو يلغي الامكانيات البشريه واحد قولوا والفروق الفرديه يعني هل بولو زي بطرس في شخصيته؟ لا فربنا اشتغل في ده بشخصيته وفي ده ايه؟ بشخصيته لو كتب شاعر ها يستخدم الموهبه بتاعته الشعريه لو مفكر لو فيلسوف لو مؤرخ لو قانوني هنا بقى بيورن الوحي في المسيحية وحي تفاعلي بين الله وكاتب السفر ما هواش وحي حرفي يعني يسكت كده ويقولهم له روح قايلهم زي هم لا فدي أول نقطة ان وحي تفاعلي حاجة الثانيه لو كان ربنا هيشتغل بالوحي الحرفي يبقى خلاص لغى كل حاجة ولغى الرسل ولغى النعمه اللي فيهم ولغى عمر القزو فيهم وكل ما واحد يسال الرسول سؤال يقول له استنى لما يجيب ايه؟ واحد لا هو بيرد ليه على طول الرسول؟ عشان روح الله فين؟ جواه هيرشده يعطيك الكلام عند ايه؟ ها؟ عند ايه؟ اه افتتاح الفم يعني هو يفتح فم ويلا روح الله إيه بيتكلم طبعا كل ده عايزة إفراز وتمييز مش أي واحد يعني نقطة الثالثة لو كان الوحي حرفي يبقى لغة معينة لشعب معين إنما المسيحية هكذا حب الله إيه عشان كده ما همناش إحنا أن الوحي يبقى حرفي وعايزينه يبقى تفاعلي نمر أربعة أن الوحي الحرفي يتجاهل الضعف البشري اللي ممكن يحصل أثناء النسخ خدوا بالكم من الكلام ده عشان ده دقيق وما تاخدوهوش إلا بهذه الدقة المكتوبة يعني دلوقتي قال الوحي نزل الوحي مع بولس كتب رسالة روميا خلاص يبقى دي ما نطق به الروح قدس على فم مين؟ بولس خلاص جه واحد ينسخ رساله روميا ويعمل منها عشرين كوبي ممكن يغلط ولا لا آه خلاص الغلط في الاصل ولا في النسخ في النسخ فاحنا بنقول كده ليه عشان ممكن اثناء نسخ يعني نسخ من سفر مقدس ممكن الإنسان كبشر ممكن معرض للخطأ، لكن الروح قدس إيه؟ مش معرض للخطأ، عشان كده نعتمد دائما على الإيه بقى؟ النسخة الأصلية أصلية وليس إيه؟ المنسوخة يعني. النقطة الرابعة هنا بقى ضعف البشر قلنا خلاص، بعد كده بصوا كده في نظرة المسيحية للوحي، واحد، اقروا معي معلش عشان متناموش الله يستخدم الامكانيات البشريه المختلفه فيترك الكاتب يعبر بالاسلوب الذي يتميز ولكن سطر تحت يعصمه ايه؟ الروح فلا يخطئ يعني ده شاعر ده مؤرخ ده حقوقي ده ده ده ده بيكتب تاريخ عن حاجه يستخدم امكانياته الذهنيه التاريخيه والمخزون بتاعه وكله لنقول الله برضه لكن عندما يكتب كسفر من أسفار الكتاب يعصمه ها الروح القدس إيه من الزلل الحاجة اللي بعد كده نمرة ثلاثة إن لو كان الوحي حرفي مش ممكن ترجمته بقى لازم يقعد بالحرف وحتى عند ناس غيرنا بيبقى بالحرف ويكتبوا بكلمات إنجليزية أو بتاع لكن هو بالحرف يقولك لا أنا, أنا وربنا جاي بس للعرب ولا جاي بس لليونان ده جاي للإيه؟ للعالم كله فممكن ترجمة الإنجيل إلى كل اللغات لازم تعرفوا ان الإنجيل وهنا لازم نشكر دار الكتاب المقدس و لازم تعرفوا ان دار الكتاب المقدس في مصر هي اصلا هما بروتستانت يعني اصلا كدار ولكن في مصر على وانا طبعا تابعت بنفسي من اول لحظه دخولهم مصر اول ما جه رامز عطا الله اللي ماسك الدار دلوقتي من اول ما مسك الدار جالي وقال لي انا مش عايز اعمل حاجه ابدا الا بموافقة الكنيسة اللبطية فقلنا لي طب يلا تعالى قابلنا البابا شنوده وبعد كده البابا طالد ودار الكتاب دلوقتي قبل ما يطبعوا حاجة بيسألونا طبعا ده مش معناه هيمشوا على مزاجنا ولكن قدر الإمكان النسخة من كتاب مقدس اللي هي بين ايديكم دلوقتي كانت اتعرضت على الكنيسة طبعا احنا ما حدش فينا هيغير بس كمان هو ما ما يعني في ساعات يجي كده عند كلمه مش عاجباه يكون مثلا الكلمه اليوناني يعني التقاليد يكتبها ايه هو؟ ماسكتناش طبعا قريناهم يعني وعملنا عادات معاهم وازاي مش من حقك تكتب تعاليم ما هي تقاليد في اليوناني تعاليم ليه؟ تعلم دي كلمه واسعه جدا ولا ايه لكن تقليد ما هو التقليد؟ ده ذا تسليم شوفوا كلمه تراديشن اللي هي تقليد او بارادوسس تقليد يعني بصوا كده الكلمه دي زي ما تلاقيها في القاموس something to be delivered from hand to hand شيء يسلم من ايه ما تعلمتموه هو تسلم، لا أنتم مش حافظين الايه، هموتكم. <تصفيق> دي ايه اورثودوكسيه بتاعت بولس ما تعلمتموه وتسلمتموه طب تقول كفايه تعلمتموه؟ لا ديليفورد تقليد فما تعلمتموه ده التعليم وتسلمتموه عشان كده النهاردة هيقول لك ايه انا راح استلم لحنة ايه ايه اغابي مش كده تسمعوا تسمع... كلمة دي ولا لا من الشباب انتوا كلكم تقولوا كده انت استلمت القداس فين في المحر اه ده, ده انا بيتسلموا الطريقة لطيفة انت استلمت القداس مش تسمعوا دي ولا لأ من الاباء احنا عندنا التعليم زائد التسليم فهنا آه بنقول ان الله بيستخدم امكانيات البشريه الله يبارك الاراده البشريه بس يعصم الكاتب من الزلل ثلاثه يمكن ترجمه الانجيل والترجمة ل 300 لغه اعتقد دلوقتي 2000 واذا ما حدث خطا في النسخ خدوا بالكم وهذا الاحتمال وارد بالنسبه للضعف البشري والاخطاء المطبعيه لا تنزعج، ليه؟ لان لنا مراجعنا الدقيقه، واحد قولوا مالكم نايمين؟ النسخ القديمه المحفوظه في المتاحف من القرن ايه؟ انا شفت النسخ دي بره في لندن. بقايا النسخ طبعا مش كلها تبقى كامله الزمان زمان بياخد منها، لكن في نسخ قديمه ترجع للقرن الرابع موجوده في المتاحف لغايه النهارده. اثنين بعد النسخ ايه؟ القوانين بتاع المجامع المقدسه ودي مكتوبه في كل كتب التاريخ. ايا كان المؤرخ، كل المؤرخين اتكلموا عليها، لما نجمع القوانين دي نعرف هذه ايه هي الكتابات السليمه، ونمره ثلاثه ايه بقى؟ كتابات مين؟ الاباء الذين ايه؟ فصاروا، ولي. وزي ما بيقولوا الاباء اذا اردت اذا ضاع الكتاب المقدس نحصل عليه من التقليد الكنسي. طبعا مش وضيع ابدا. لكن يعني كلمه اسمها في العربي صيغه مبالغه. يعني لو ضاع الكتاب المقدس لاي سبب اي اضطهاد اي بتاع ارجع لايه؟ التقليد الكنسي هلاقي كتاب مقدس محفوظ وكلكم عارفين كلمة أوغستينوس الجميلة أنا أقبل الكتاب المقدس مسلما من الكنيسة مشروحا بالآباء معاشا في القديس يا طار حافظين ما كنيسية ها؟ أبونا أنا إمبارح أه أبونا متى؟ طيب كان لازم يقول لي عشان خاطر <تص> <تص> يعني اديله حاجة يعني كده مكافأة نقولوا لكلمة أغسينه زين أقبل الكتاب المقدس مسلما من الكنيسة مش... مسلما من الكنيسة مشروحا بالآباء معاشا في القديسين آه النقطة اللي بعد كده العسمة الكتاب بتبان من وحدته. اقروا كده معايا وانتم ماشيين بسرعه. كم كاتب؟ فتره زمنيه ابتدى امتى؟ وانتهى امتى؟ اديكم تقروا واضح ان انتم يعني صممين. وبعدين بصوا تباينوا في ايه؟ عدوا معايا. الكتاب وحدة كاملة بينهم رغم انهم متباينين مختلفين في ايه؟ واحد صفاتهم اثنين ظروفهم ثلاث أماكن إقامتهم أربعة أسرهم مثلا فلاسفة قولوا بسطاء قائد جيش ساق الملك رجل القصور دانيال رئيس الوزراء سليمان الحكيم في اللي كتب في البرية موسي وفي الجب أرمية وفي المراعي داود وفي السجن بولس كل رغم كده كتاب واحد وحدة كاملة لأنه يتحدث عن خلاص الإنسان وعشان كده جات الآية الشهيرة والجميلة لم تأتي بمشيئة إنسان بل ايه اللي بعدها مسوقين مش مقادين بس يا ايه الفرق انا اخودك اقول لك تعالى ورايا واجري الله تهمني مش شايفه لكن مسوقين يعني ايه الموقف يعني في في حبل بيربطنا احنا الاثنين مسوقين بالروح قدس ما يقدرش يفلت من الروح قدس الشهاده الاولى الوحده والشهاده الثانيه النبوات يلا بسرعه الكتاب المقدس في عدد مهول من النبوات اللي اتحققت فعلا يعني اتكتبت سنه كذا اتحققت في الميعاد اللي قال عليه الكاتب يعني ما الكتاب المقدس ده خد قد قلناها في كتابته 1600 في الفترة دي كلها حصل ايه؟ أحداث فالأحداث دي بعضها كان تتميم لنبوات وردت في الكتاب يلا بسرعة عندك في ألف 300 نبوة عن المسيح أظن كلكم عارفينها ايه؟ وبتجيلنا في البسخة كلها ب سقوط مصر ج سبي أشور سبي بابل بقت في أشعياء دل. نصرة كورش ملك فارس على البابليين وعودة اليهود. أنتوا عارفين القصة دي مش كده؟ كورش ده بعد ما انتصر ها؟ كان اليهود مستعبدين في الدولة. فجالوا اليهود وجابوا له الكتاب المقدس بتاعهم. وقالوا له ممكن معاليك تقرا الصفحة دي. قال له في ايه ده الاول؟ ده الكتاب المقدس بتاعنا والكلام ده مكتوب من مئات السنين. حوالي 300 400 سنة. طب ايه اللي مكتوب؟ اقرا. إيه آه اليهود هيتم بسبيهم وهيجي واحد اسمه كورش ولما هيجي هيطلق سبي اليهود. قال له ايه ده؟ ده انا اسمي هنا. قال له اه. ربنا قال من قبل ما تيجي 300 سنة. قال لا يبقى انا اؤمن باله اليهود واطلق اليهود من السبي. لازم تعرفوا القصه دي. فده يوري ايه؟ عصمه الكتاب وازاي انه كل ما فيه كتب بيد الهيه. يعني انتوا ايه بقى؟ خراب ايه؟ اورشليم. المسيح قال خراب اورشليم. اه ولما لما اترعبوا من الكلام قالوا ايه الكلام ده؟ قال لهم حجرون على حجر لا يترك الا وينقل هم طبعا كان الهيكل عندهم ده حاجه ها سلام رمز اليهوديه رمز التاريخ ورمز علاقه الله معاهم قال لهم بنام انتوا هتسلبوني وهترفضوني ما يهموش انكوا صلبتوني لان انا سامحتكوا هسامحكوا عليها لكن رفضتوني رفضوني ايه؟ اه ما هترفضوني يبقى هو ده بيتكم ايه؟ وسنه 70 كان خرب على يد تيتوس الهيكل وما اتبقاش حجر على حجر بغل كانوا بيهدموا الهيكل طبعا ربنا كان قاصد ايه بكده؟ انتهاء ايه؟ ها؟ العهد القديم وبداية العهد الجديد بالفداء برضو في نقطة واو استشهاد مين بطرس لما رب المجد قال له ايه اه لما كنت اكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك لما شخت اخر يمنطقك ويحملك حيث يشاء. قال هذا مشيرا الى اية ميتة كان مزمعا ان يمجد الله به. وكله طبعا دي كتبها يوحنا بعد ما بطرس السوشي في الرسائل بتاعته. فهنا بقى ال بطرس يعني عارفين قصته لما حب يهرب من الاستشهاد وبعدين ربنا قابله في السكه وقال له ليه كده؟ قال له سامحني حاضر ورجع ولما جم يسلبوه قال لهم ايه؟ اصلب منكس الراس. نمرة ثلاثة النسخ القديمة ودي حاجة جميلة جدا جدا جدا جدا هه إيه. ليه؟ بصوا كده النسخة الفاتيكانية ترجع للقرن ايه؟ ومتشالة فين؟ واتكتبت بامر مين؟ وفي انهي بلد؟ النسخة الفاتيكانية موجودة لغاية النهاردة من القرن الرابع قبل ظهور الأديان الجديدة دي اللي بيحكوا عنها فانت بقى كتابك موجود وثابت من القرون القديمة دي الفاتيكانية كمان النسخة الثانية ايه؟ برضه في القرن ايه؟ وده تشندروف في دير سانت كاترين عند صفح جبل سيناء وموجودة حاليا في المتحف البريطاني افتكر برضه ان انا شفتها بس من كتر ما الواحد بيلف مش عارف شاف ايه شافش ايه يعني رحنا طبعا المتحف البريطاني في زياره وورونا النسخه القديمه دي. وبعدين نمره جيم ها الاسكندرانيه قرن خامس قعدت في حوزه بابوات الاسكندريه لغايه ايه؟ القرن 17 وبعدها اهداها البابا كرولوس الى شارل الاول ملك بريطانيا وحاليا هي في المتحف ايه؟ انت تقولوا يا ريت كانت قعدت عندنا ليه يا بابا كرولوس رحت دي الحمد لله يا سيدنا البابا كرولوس انك لما اهدتها المتحف البريطاني حافظ عليه لغايه النهارده زي الفل بمعالجات علميه عالميه متعارف عليها دوليا رجاء منساش حد فاكر ابونا يلا بقى الواحد اه في اسكندريه بتاع سموحه اسمه ابونا مين الكبير يا سموحه حد سموحه هنا؟ ابونا مرقس ولا اسمه ايه؟ مهم كبير يعني ابونا الخيل خلاص ابونا الخيل حكى بنفسه سموحه حد عارف سموحه يعني ايه؟ مالكم كده مذلمين ولا واحد من اسكندريه هنا؟ اهو اسكندراني عارف يعني ايه اسمه؟ وفي نادي يا اخويا اسمه سموحه وخارب الدنيا سموحه ده. ها؟ اتفضل هو بيقول لك بيغلب الاهلي على طول. <تصفيق> طيب قبل ما ننسى ابونا مخيل حكالي بنفسه وفاكر حكى لي فين؟ كنت في بني سويف في المطرانيه كنت لسه شماس وهو جه يزورنا وقاعد معايا على الدكه برا على على باب المبنى بتاع المطرانيه وقال لي كويس ان ربنا ابتدى يبعث الرهبان والاساقفه المتعلمين قلت ليه؟ ما كله بركه قال لي لا زمان كان في جهل يا ابني كان في جهل في الاديره لدرجه اني شفت بنفسي المخطوطات مرميه باي طريقه فالفرد ياكل نصها التحتاني والفرد الثاني ياكل النص الجنباني وشفت المخطوطات متاكله نصها فطبعا طلبت من البابا ولميت كل هذه الكتب وحفظت بعد كده بطريقه جيده لكن كانت ايه متروكه لمين طعاما ايه للفئران ما دام جبنا سيره الفئران نقول لكم حدوته عكشين ترخرخوا كده عارفين قناه السويس الجديدة عارفينها حلوة جدا جدا جدا يعني رحنا هنا القديمة آه بقى لما جوم يبنوها يجوم يفحتوها سخروا مئة ألف مصريش يفحتوا ما هي طويلة جدا وعميقة جدا وعريضة جدا فقعدوا يفحتوا قام حكالي القصة دي يعني الناس متخصصين ودارسين الموضوع ده قالوا لي وهم بيفحتوا القناة طبعا تحت والشاطئ فوق الفران هجمتهم تحت الفار يروح عاضد ده و, و, و ابتدوا كيف يتخلصون من الفراعنة؟ ابتدوا يحاولوا يجيبوا مصايد ويمسك الصعايدة ما يهموش يروح ماسك فار بيده كده وما يهموش يعني ولكن كمية مهولة نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه مش عارفين العمال يشتغلوا الفراعنة كل شوية تهدد فيهم وتعضعض فيهم فجئ اه أحد الباشوات المصريين. ها؟ قال لهم موضوع بسيط جدا. هو ما كانش باشا. موضوع بسيط جدا. هاتوا قطط وجوعوها اسبوع. قطط كبيرة جوعوها اسبوع ورموها في القناة. القناة ناشفة يعني. فطبعا مجرد ما القطط جاعت اسبوع عايزه تاكل تموت بالجوع طلقوها في في ال... في ارضيه القناه جريت على الفيران تاكل ده وتنهش ده ودي كيف فضيت القناه طلعوا القطط طبعا يقدروا طلعوا القطط وبعدين طلقوا الميه وابتدت تشتغل قناه السويس من غير فيران ما كانش قادرين يكملوا الا بعد اباده ايه؟ الفرق. فده بقى بعد كده اداه الملك الباشويه في غمره في قصر اسمه قصر مين؟ اه السكاكيني باشا هو ده هو ده صاحب الفكره دي اداه الملك الباشويه عشان الحته دي الذكاء ما خدوا بالكم الذكاء بيغلب القوه ولا ايه؟ اه مش عارفين حكاية الثعلب والـ والأسد؟ ها؟ عارفينها؟ بطلنا عصمة الكتاب <تصفيق> هو إيه؟ أسد لقى قدامه ثعلب جري وراه عشان إيه؟ ياكل الثعلب إيه بقى؟ أخاف منه طلع يجري يجري يجري يجري يجري يجري ها ها ورا وفي الاخر تعب قال لك لا من انا هتعمل الجاري ويقع يجي يا كلي راح طالع على شجره وعلى فرع كده وراح واقف ماسك في جي كده تحت لغايه الشجره وقال لك ها راح مستربع وقاعد مستني لما ايه يعني هيقعد لامتى فوق فالثعلب بقى من ذكائه قال لك طب انا كده يعني ميت ميت فراح مكلم الاسد قال له انت عايز ايه قال له انا جعان ولازم اكلك جعان قال له طب انت ده كلام ده عندكش مخ قال له يعني ايه أنا قال له أنا قد كده ما تجيش حاجة في معدتك سيبني أنزل أصطاد لك فريسة كويسة ولا حاجة وكلها وكلنا أنا كمان معاه لكن كده مش هعمل فيك حاجة أنا ولا هوفرها قال له برضه كلامك معقول انزل بقى روح هات لي راحت للخروف اللي هتجيبه، طبعا عندك جيله مصر قال اللي ما مخ، <تصفيق> انا هرجع لك تاني عشان تاكلني، خلي عندك مخ، يجيبه منين؟ يعني الاسد ايه؟, إيه؟, إيه؟ ما عندوش الذكاء بتاع التعلب الصغير، ايه اللي خلانا نروح ده كله؟ معلش والسكاكين إيه؟, ايه؟ احنا قربنا نخلص النسخ دي يا جماعه النسخ دي موجوده في المتاحف فعلا وزي ما قلت لكم انا شخصيا شفت بعض منها ومعروضه يعني. نمره اربعه شهاده ايه بقى؟ الاثار الاثار، الاثار كان زمان في كتاب طلع اسمه الاحجار تتكلم أنا مش لاقيه كتبي بتتنيح بسرعة عمرها قصير ليه؟ من محبة الشباب في القراءة اديني ده أنا أقراه ياخده إيه؟ يتنيح يا الكتاب وطبعا أنا الناس مين خد إيه؟ ولما طالبوا بيقولي لي من عينيا الاتنين حاضر وبرضه إيه؟ يتكل على إنه واحد بينسى إحنا ليه بنقول كده؟ على الكتب انها ايه مش مش هي اللي تقعد لكن بصوا كده الاثار الحفريات بقى واحد بابل باللغة الايه بتحكي ايه دي اثار موجودة اكتشافات حديثة كلها في العصر الحديث لما اكتشفوا ال منطقه بابل والحجاره لقوا قصه الطوفان مكتوبه على الحجاره بالحفر هي بعينها ايه؟ اللي موجوده في كتاب المقدس، اتنين مم. مدينتي في ثوم ورامسيس بناهم اليهود لفرعون جاؤوا في خروج واحد 11 لم يعثر عليهما الا سنه كام؟ يعني الكتاب بيثبت كفاءته وصدقه وعصمته ان لما جاء بعد بعد 18 قرن من الكتابه اللي مكتوب فيه كتاب مقدس لقوا هو بعينه ايه؟ اطلال مدينتي في ثوم وراء أمسيس ثلاثه حجر مؤاب 34 سطر بيحكي حرب من ملك مؤاب مع ياهورام ملك اسرائيل في ملوك التاني. جه ده الحجر ايه؟ ده عندنا في مصر هنا. الروزيتا. حجر رشيد كشف لنا سر ايه؟ خدوا بالكم من ده لازم تعرفوها كويس قوي وتحفظوها وتقولوها للولاد. اللي خلانا عرفنا تاريخنا كفراعنه كمصريين والهيروغليفي والديموطيقي واليراطيقي واللغات القديمه دي كلها حجر رشيد وحجر رشيد اهو قدامكم اكتشف امتى؟ يا دوبك في العصر الحديث وكان المصريين كاتبين بالهيروغليفي والديموطيقي واليوناني امور اللي مكتوب بينطبق تماما على ما ورد فين؟ في كتاب مقدس. هي صخره كردستان عليها نقوش تحكي قصه ايه؟ داريوس ملك فارس دي جت في دانيال خمسه وسته و وأنا وطبعا دي تفاصيل موجوده وفي صور ليها وكل حاجات دي موثقه بعده واو مساله ايه في المناصر ملك اشور هوشه ملك اسرائيل بقدم الجزيه لملك اشور دي جت في اتنين بلوك بعده أطلال نينوى القديمة حيث قصور ملوك أشور وكتابات تطابق قصة يونان موجود كل حاجة لدرجة إن بيقول لك اللي بيشوف أطلال نينوى اسمع الآية الكلمة دي تفوح منها النار لأنها أصلا في الآخر إيه؟ اتحرقت فباين أطلال نينوى وفيها إيه؟ علامات أنها أحرقت بالنار أطلال أريحة سوري بعدين طه مكتبات في أور معلومات عن إبراهيم هي بعينها اللي موجودة موجودة على الحجارة عندهم في أور الكلدانيين كأثر واكتشف حديثا كل علم الحفريات ده كان يا في القرن اللي فات فلما نقرأ على الحجر كلام عن إبراهيم هي بعينها القصة إيه اللي موجودة في الكتاب المقدس واهم واكثر حاجه بركه اللي هي ايه؟ صليب رب المجد يسوع وكذلك الاكفان وكذلك وثيقه ايه؟ الحكم قدامكم ايه الكلام كل ده يعني ربنا خلاه وعثر عليه ليؤكد لنا عصمه الكتاب اخر حاجه المنطق بقى لو واحد يقول لك تحريف الكتاب تقول له امتى؟ قبل زور الإسلام ولا بعد؟ لو قلت لو اتحرف قبل ليه هو أمن على الكتاب؟ ما كان يقول واخدين بالكم؟ ولو بعد ما كانوش سكتوا ولا إيه؟ لو قبل كانوا قالوا ولو بعد ما كانوش إيه؟ سكتوا فهنا من المنطق إن إحنا نقول أن الكتاب المقدس لا يمكن أن يتعرض للتحريف كان بعد كده المسيحية غزت العالم كله ونسخ الكتاب راحت في كل حتة حتى بعد الانقسام اللي في خلق دنيا احنا ما اختلفناش على الكتاب نختلف على نشرح حاضر نشرح لاهوت المسيح ونسوت المسيح وده يتفازلك كده وده يتفازلك كده لكن لم نختلف ابدا كمسيحيين على ايه؟ على الكتاب المقدس ودي عندكم برضه شهاده الاسلام ان التوراه والانجيل من الله وعندكم الايات جاء به موسى نورا وهدى للناس يحكم اهل الانجيل بما انزل من الله فيه ومرجع أرجع له قال له أنت كنت في شك ارجع إيه للذين يقرؤون الكتاب من قبلك ولازم الكل يؤمن بالتوراة والإنجيل وعندكم الآيات ايه وكده نبقى احنا متأكدين بنعمة ربنا أن كتابنا المقدس معصوم من الخطأ ويستحيل أن تمتد إليه يد لربنا المجد دائما تفضلي. تيجي قدام عشان نسمعك يلا اللي عايز يقول أي حاجة يجي قدام كده عشان يتكلم في الميكروفون في ميكروفون تاني عندكم في ميكروفون تاني طيب اللي يجي هنا بس بسرعة بس تعال قدام تعال تعال اتكلم في الميكروفون آه لا ده في دراسة مفيش مانع إن إحنا نبقى نبعتها لكم. اسمها الأصفار التي حذفها البروتستانت مش محذوفة وخلصت. بس عندنا إحنا إيه؟ مفيش حاجة اسمها محذوفة. موجود موجودة. والحاجة اللي تفرحك بقى انهم اخيرا اقتنعوا انهم ايه غلطوا لما عملوا كده ولما يدور في دار الكتاب هيلاقي نسخ من الكتاب مقدس كامله فيها ايه هذه المصور فاعترف انهم كانوا غلطانين كلامه كفايه كده ده صح قلت ان الاصليه بس هي اللي بنعتمد عليها في لا مش نعتمد عليها الكتاب تسليم يعني قلنا الكتاب سلمه لنا الآباء في القرن الثالث فمش كل النسخ الأصلية موجودة ده كان ورق برد بيتاكل فكانوا كل مرة يعملوا إيه ينسخوا منه نسخ بس معصومة من الزلل وانتم عارفين القصة المشهورة بتاعت الكتبة مش كده الكتبة بتوع اليهود لما كان يعمل نسخة من السفر أشعية مثلاً يغتسل ويصلي و و ويجي يبتدي يكتب وهو بيكتب يلاحظ لو غلط في حرف يعمل ايه يحرق الورقه كلها يعني نوع من التدقيق لا مش قابله يعني انا لماهرزه انا الكتاب اللي في ايدي دلوقتي ما اقدرش العب فيه اقدر لكن لماهرزه ما يلعب راحتك إحنا عندنا نسخة إيه؟ الأصلية الأصلية، يعني إيه؟ لو لو لو الناس لعبت في النسخ اللي في إيديها، لو مطبعها ها؟ وهي بتطبع راح شاطبة لي سطر، إحنا إيه واحدة يخيل عليا؟ لا أقول له تعالى يا أنت فين السطر ده؟ طبعا انبا غريغوريوس الله ينيه نفسه ابتدى اصل انت بتسالي ليه ما نطبعش طب حاضر انبا غريغوريوس عمل بعض ايه أه بس طبعا ما يكمل الكتاب كله وبعدين طباعه الكتاب ده لعلمكم يعني عشان انا شخصيا حضرت بعض مؤتمرات دوليه بتاع دار الكتاب لازم نشكرهم لان طبعوا الكتاب ده بألفين لغه ووزعوه بعشرات الملايين من النسخ في كل حته في العالم. ده ما يلغيش ان احنا نقول لهم تعالى ايه التعليم يا اخي ليه ما هي التقليدات يا سيد معلش ممكن ايه تصحيحها ولكن احنا نشكر ربنا ان الانجيل يصل والمسيح يصل الى كل انحاء العالم ب 2000 لغه ولهجه. عارفين ايه اللي اللهجه؟ يعني اللغة نفسها منها ايه؟ سبع ثمان لهجات يعملوا له نسخ باللهجات كتر خيرهم طبعا ده ما ان الصح صح والغلط نعم افتحي افتحي الاول اه رشا رشا؟ اه دي بقى. كنيستنا بقى مروفيل كانت قد كده. وانا عرفته من هناك. بس انا كنت بروحها من 50 سنه كنيستكم دي. ابو كرونا ابو ناموسه وهب قبل منه. يلا. في بعض الاشخاص او بعض الناس بتقول ان تم التحريف في كتاب مقدس العهد القديم او العهد الجديد. احنا ممكن نقول بمنطقة بالمنطق بتاعنا احنا كتفكير عام ان العهد القديم اصلا ما يقدرش ده يتعب إيه فيه. بمعنى ان اليهود اليهود واقفين لنا بالمكتوب مكتوب عنك في الورقه بس انا ما طولتش. النقطة لو كانوا اليهود يسكتوا؟ لا ما يسكتوش. النقطة الثانية ان هو بيقولوا فيه تحريف العهد جديد على اساس في بعض الاقوال السادة المسيح مرة بالمباشر ومرة بالغير مباشر مع مع التلاميذ. بيقول لك لا طب انت انت اذا كان انت مش انت بتقول إن العهد القديم تم تحريف فيه تم التحريف فيه اليهود واقفين اذا كان انت بعد كده العهد الجديد انت مش معترف فيه اصلا ان هو بنتسجي. فانت مش معترف العهد جديد معايا، يبقى ازاي انت بتقولي في. ما ماليش اه ماليش دعوه بيه، هو يقول اللي يقوله، ليقوله. انا يهمني ان كتابي ايه؟ بس، اساليب، ده ما يلغيش ان في واحد يقول لي لا اؤمن بيك ولا بكتابك ولا بالمسيح بتاعك، هقول له مسكين هتفقد كل شيء، المايك يا جماعه خلوا المايك في ايد حد وينقلوا، تعال قدام عشان ها اسمك ايه؟ قلت... اللي فات ما قالتش اسمها ايه وكنيستها؟ قالت رشا ايه؟ رشا خمراوية اللي قبل منها ما قالش في حد قبل منها؟ اه اسمك وكنيستك؟ ديانا سوهاج اما بخوم اما بخوم بقى <ألوز> نعم لا لا لا بلاش صوت المايك لا مايك لا مايك عشان هو را اسمه abero بيتنجس طوابع موضوع طوابع اه ده عايزين تسقيف هدول سامع هو كان كان ليه بسقيه على روتين لو انا بتحول مع حد غير مسيحي وعايز اشرح له في ثلاث نقط بسيطه جدا عدم تحريف الكتاب المقدس دي اول حاجه الحاجه الثانيه لو لو نية اختك ان الكتاب المقدس مطبوع بلغات ولهجات كثيره ولهجات متعدده هو مش ممكن اللغات واللهجات دولة يعملوا يعملوا مشكله في الحرفيه او في المفاصل طيب سؤالين بس عشان ما انساش الاولانيه الاولانيه لو انا برد على حد في تحليل الكتاب المقدس عايز ارد عليه بنقط بسيطه ومختصره ومنطقيه ما انا هقول له هقول له كده واحد الكتاب اللي في ايدينا ده طبعا شكله طبعه جديده وطلعه امبارح من المطبعه بس اصله موجود فين؟ في المتحف في لندن، متحف الفاتيكان، متحف باريس، ثلاث متاحف روح هناك اتفرج عليه. ده ايه نمرة واحد؟ ده اللي هي النسخ القديمة، السؤال الثاني ايه؟ السؤال الثاني لو الناس بتقول ان الكتاب المقدس طبع الكتاب المقدس باكثر من 2000 لغة ولحن، هل مش ده ممكن يعمل اختلاط في أو لخبطة في لا, لا لا لا لا، لا هو طبعاً في كل الأوضاع حتى لو أثناء الترجمة واحد قال كلمة بدال كلمة برجع ليه أنا ليه الأصل بس كده وعلى فكرة إحنا إحنا فكرتوني أنتوا عملنا يمين بنوم عملنا لقاء مع دور الكتاب المقدس زمان أيام البابا شنودة بخصوص الترجمة الجديدة للكتاب المقدس حبوا يعرضوها علينا عشان ياخدوا موافقتنا يعملوا ترجمه جديده ولا لا؟ فاحنا قعدنا معاهم كان معانا اساطين الكتاب مقدس في الكنيسه زي الدكتور موريس عضروس وغيره وشفنا الترجمات اللي هم عاملينها وورينا لهم ان الترجمه دي مش دقيقه حسب الاصل العبري والاصل اليوناني. فلو سمحتوا كفايه الطبعه اللي في ايدينا دي ما تقعدوش تبلبلوا الدنيا بطبعات اخرى. طبعا هما ركبوا دماغهم وعملوا طبعه بس ما مشيتش. كل الناس ماشيه ليه اسمها الفان دايك. هو اللي عاملين دول اللي عملين ببيروت برضه بروتستانت. عشان احسن تفتكروا بروتستانت دول يعني ايه؟ لا هما اللي عملوا الطبعه دي. بس التزموا بالنصوص العبريه واليونانيه شوف تعال أراها قول له مكتوب ايه وقد ترجم من اللغات الاصليه يعني ما ترجمهاش من ترجمات ترجمها من ايه؟ ايه الاصل؟ العبري للايه؟ العهد القديم واليوناني <تصفيق> نعم قول <هو> بقى <تصفيق> <تصفيق> الاسم اسم اسم مين اسم يعني مينا مارجيرك سانشانس مينا مارجيرك سانشانس دي بتاع السكة الحديد اللي على دي بونا كرولس يعني كروليس حنين ده حبيبي ده <متصفيق> نعم احنا لو لو افترضنا ان النسخة اللي دي نعم كمل انت كمل عشان بس لو النسخة اللي معانا دي مترجمة للغات الاصلية طب في في يعني مصطلحات زي كلمة مثلا الكلمة اللي هي اللوز احنا ليه يعني زي في البدء كانت كلمه المفروض البابا شنوده قال في اليوناني بالليوناني لغز أيوه احنا ليه ما ترجمناهاش يعني بالعربي اللي انت عامله انا هالكلمه بس بس يعني ما ترجمة عربي يعني لا ابدا هي كلمه اسمع بس كلمه هي بالضبط لوغوس واللي جاي من كلمه اللغة اهي لوغوس اه ما بقول لك اهو خلاص يعني الترجمه لازم تبقى كلمه اخرى مش ما أقول اترجم ترجم الكلمه بنفس الكلمه لازم اقول كلمه من اللغه العربيه بتاعتنا أما انا بترجم ليه يعني انا لو قلت لاخواننا المسلمين يقول ايه لو قلت له الكلمه طب ما نقولش الله لا ما ده موضوع اسمه تفسير يا ابني ده تفسير الترجمه عقل الله الناطق نطق الله العاقل زي ما احنا اللي علمنا البابا سنوده ده, ده مظبوط الكلام ده انا اشرح لما اشرح لو قال لي لغس يعني ايه ها اقول له ايه عقل الله الناطق او نطق الله العاقل يعني ده شرح بعده بسرعه لازم تخلصه قرب من المايك لو سمحت اتفضل قرب عشان احمد أبا نوب كله أبا هنا كريس العدرة إيه؟ في الحياة لنا كريس العدرة كريس العدرة العدرة المرج المرج المرج طيب أنا مش تمحك كويس المرج طب ما انا عارف المرج دي مليون في الميه ويوسف النجار وكل لازم نحيي المرج بقى إذا كان مع واحد من المسيحة بقى كمل كمل عموما بكل اتحادات المقدس دي أه يعني ما فيش سبب ان يدعي انها تتحرر بس دايما بيتكلم معاك ليه النسخه الاصليه مش موجوده؟ ليه النسخه اللي اتكتبت لا حتى عنده النسخه الاصليه مش موجوده <تصفيق> انا مش بيقول... لا انا بوريك لا ما انت تقول له يعني تقول له انت عندك النسخه الاصليه هيروح ساكت قول له النسخة الاصليه لانها على ورق البردي بتبلى مع الزمن فبعلى طول بينسخوا منها ايه نسخ متجدده ولكن بدقه كامله بس ايه حاجه ما كانتش موجوده قلاليها يا ابني قلت لك بقاياها موجوده لكن دي كانت كانت ورق برد يعني ايه ورق برد نبات النبات ده يتاكل ولا لا دي واحده عشان بس هفتكر حاجات مهمه انت بتفكر بيها كانوا بيكتبوا على ورق البرد لقوه ايه ها بيتاكل ابتدوا يكتبوا على ايه؟ على الجلود عشان يعيش شويه بس الجلود ممكن تاكلها لقت مش كده؟ لغايه ما اخترع ايه؟ الورق والطباعه في جوتنبرج آه. اخر حاجه بقى ايه؟ اخر حاجه الحاجات سنه بتاعت البراعم اللي مكتوبه على البرد الباردي لا مش بردي على الحيطان انا قلت على الحجاره اتكتب على البرد وبس يتنقل بعد كده على الحيطانة في كتابه اسمها المسماريه بين مسمار يقعدوا ينحتوا في الحجر عشان تعيش انا بشكركم كفايه كده بقى قول على طول يلا كميه الحكيم كنيسه ملايين والبابا خلاص بخصوص بقى الخصوص دي ليها غلاوه دي بقى كنيسه الشهداء الله يخليك اتفضل بنشوف احيانا اختلاف في المزامير في الادبيه عن ما معروفه دي معروفه ترجمات في الترجمه السبعينيه وفي الترجمه انت عايزني <تصفيق> يا ابنك يعني انا افضل الادبيه على المزامير الموجوده في كتاب مقدس مش هتفرق طبعا الادبيه ليه؟ خد بالك انها ترجمة قبطية قديمة وهامة دي جت بعديها تاني تاني الأقبية قبلها ولا الترجمة البيروتية؟ البيروتية دي حديثة جدا الأجبية قديمة جدا قبطية ولنا عندنا ترجمة القبطية القديمة وفي عربية قديمة كمان في رسائل كتبت قبل كده وما تفرجش الكتاب المقدس بص احنا الكتاب المقدس الموحى به من الله وما سلمته لنا الكنيسه تاني ممكن ان تكتب رسائل اخرى تفسيريه طالما لم تتضمنها القانون اسمه كده اسمه كده قانون الكتاب المقدس ارجع له الكتاب. قانون الكتاب المقدس أيام أثناسيوس الرسول أنا ماشي عليه بقى يجي واحد يقول لي إيه ده في رسالة مش عارف من برنابة أقول له أهلا وسهلا على رأسنا من فوق بس إيه الموحة بيه هو زي ما سلبته لنا كده وإلى كل واحد إيه يجيب لي حدوته زي ما جاي إنجيل مين برنابة ولا هو الإنجيل ولا برنامج يا شكرا يا شكرا لك لا لازم تخلصوا <صفيق> نعم الاسم جورج عزبة النخل جورج عزبة النخل كان عندي سؤال يعني هو ربنا انتوا بقى المنطقه اللي فيها ابونا بولس واللي كنتوا كنتوا تواليها قمبة يبقى حي قمبة ما انا قصدي قمبة طب <تصفيق> <تصفيق> آه ما راموش زي حالاتي <تصفيق> آه نعم. ربنا اعلن رفضه للذبيحه البشريه في قصه ابراهيم واسحاق بشكل طيب كامل وقدم بديل لاسحاق انه طيب جاب كبش. ماشي قالوا قال له بتسبح ده بدل اسحاق. اه. واعلن رفضه لذبيحه. معروف معروف <معرن> معروف. ابراهيم معروف رفض الذبيحه البشريه اه. انما ذبيحه بنتي بتحبها. يفتحوا بتاع اه. <تصفيق> ربنا ما لا لا لا معلن الرفض لا معلن الرفض لا لما نقرا بعد كده هنلاقي ان ال كل حد قدم بعديه بشريه وكان وقتها يفتح ايه ده جلعادي وعصر القضاه والكل الناموس والشريعه والهيكل والدنيا كلها كانت غيبة فهو عمل حاجه مش مظبوطه بس بنيه ايه؟ كويس؟ وعايز يقدم حاجه لربنا. كده يعاقب عليها؟ يبقى يبقى لو انت يعني حضرتك بقى تسالني على اقول لك احكام الله وعقباته مش يعاقب ولا بتاع، عملها بحسن نيه ولا لا؟ قدم اغلى ما عنده ولا لا؟ يعاقب ليه؟ بس فعل هذا بعدم ايه؟ ما أعرف اشكركم وكل مؤتمر وانتم طيبين. إيه؟